Υπάρχουν επιπλοκέ με τη μεταμόσχευση μαλλιών. Η σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών και ειδικά με την τεχνική FUE mm -hmm. στερείται σοβαρών επιπλοκών που μπορεί να διακινδυνεύσουν τη γενικότερη υγεία ή την ασφάλεια ενό ασθενού. Αν θεωρήσουμε λοιπόν επιπλοκέ ένα ήπιο μετεγχειρητικό είδημα που μπορεί να παρατηρηθεί σε κάποιε περιπτώσει ή μια εντοπισμένη θυλακίτιδα στην λίπτρια ή στη δότρια περιοχή, mm -hmm. μιλάμε για επιπλοκέ οι οποίε Έρχονται και φεύγουν μέσα σε λίγα 24 ώρα και συνήθω απαιτείται μόνο τοπική αγωγή. Οι πιο σοβαρέ επιπλοκέ είναι εξαιρετικά σπάνιε και όσε φορέ έχουν παρατηρηθεί, δεν είναι τυχαίο ότι έχουν παρατηρηθεί σε χώρε όπω η Τουρκία, η Ινδία, όπου η μεγάλη έμφαση δίνεται στη φθηνή επέμβαση και όχι στην ιατρική αντιμετώπιση και στι σωστέ συνθήκε υγιεινή. Ξαναλέω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν επιλέγουμε γιατρό και κλινική να επιλέγουμε με κριτήριο την ασφάλεια, την ιατρική αντιμετώπιση, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και όχι το φθηνό κόστος.